Hej och välkomna till det här samtalet med oss. Idag har vi Björn Sundberg från Riksdantikvarieämbetet, verksamhetsutvecklare. Vi har Emily Gemsell och Jens Engelbrecht. Ni står bakom appen Geostory. Och vi är här för att prata lite grann om Förmedling av kulturarvet, eh, kan man väl säga i övergripande ordalag. Välkomna hit, roligt att ni vill vara med. Tack. Kan inte ni börja med att berätta, vad är Geostory för någonting? Ja, vad vill du, Amir, eller ska jag? Jag tycker du börjar. Börja. Vilken ära. Nej, men eh, Geostory är... En plattform, kanske snarare än en app, det är lätt att säga en app där, för det är där man gör det mesta, men det är, ju, det är en plattform som består av en app, ett, eh, på nätet så finns det ett, en, spel in, en speldel, i finns i appen, och det finns en webbsida som, som, som samlar på material, så det, det finns på, på två, två olika plattformar. Det bygger på att man upptäcker kulturarvsdata. Både data som kommer från museum via bland annat KSO. Och även egenproducerat material av oss, men också eget producerat material av andra kontributörer som inte då är museum kanske utan guider eller vad som är kultur allmänt kulturprofiler i sin hemstad. Till exempel. Och det här visas upp i, då, i appen som man går runt och upptäcker det här Antingen via inspelningar som vi också gör, eller via eh, spelet Heritage Hunter, där man kan eh, få poäng. och man jobbar mycket med metadata kring de här grejerna, så att man kan. Eh, vad ska säga? I grund och botten bygger det på att man upptäcker de här objekten. Om det nu är inspelningar som vi kallar för eller om det är eh, ren kulturell status kommer direkt från Kåsa. Och så får man ta del av den grejen, och det är att, att den finns på plats då, så att säga det är platsbaserade objekt. Så de objekterna som kommer från gåsan är ju då, de väljer att ta ut de som är platsbaserade. Så i princip så kan jag gå ut här i en hotell där jag bor och så kan jag se ett antal olika objekt, ungefär som Pokémon kan man säga. Ja fast det är både fasta platser liksom som man upptäcker, men även, även har vi också implementerat att det är objekt som rör sig runt, så att historiska personer kan röra sig i Bissaria till exempel, ska man upptäcka. Och sen kan man ju då interagera med de där objekten, antingen som då inne på att man läser upp dem, men vi har också kombinerat det med med tidsenlig musik, texter och bilder förstås, men också har vi nu också lagt in så att man kan erövra eller befria de här platserna beroende på vilken typ av objekt det är, så då kan man mm. göra det med hjälp av en det är Också Grundtanken med GeoStore är att man faktiskt inte upplever genom appen, utan man upplever, det är ett verktyg att uppleva verkligheten mm. och kulturen på plats, eller även om man bara berättar om kulturen, för det är kanske inte alltid man ser det som har funnits så att säga, som, som ändå geokodat till de här olika platserna som finns. Men det blir ju att man kan stimulera fantasin med genom berättelser. Och det har... och du, du nämnde att du är i Norrtälje och där allting började, har jag förstått. Hur många objekt har ni idag? För nu finns ni över hela landet. Ja, alltså, vi, har ju, vi har ju inlästa berättelser. Det ser majestöst ut. är lite mer påkostade, kostade, kan man säga då, mer information finns i i, i de finns lite utanför i de finns i Medelvid eh, och på några ställen till. Men de andra objekterna är ju data som jag sa då kommer från Santa eller european har vi också uppkopplingar mot. Och det är ju Ja, det vet ju nu kanske ni är mer än vad jag vet <laughs> exakt hur många objekt det är, men det är väl säkert miljontals objekt som mm. blir Ja, vi kan väl säga i K-Samsök, som det är för fulla namnet där, mm. så, så finns det i dagsläget ungefär åtta miljoner objekt eh, inlagda och det är då, eh, för de som inte känner till den plattformen så är det en aggregeringsplattform där vi liksom samlar ihop kulturarvsdata från eh, ett åttiotal olika svenska institutioner och som, eh, som då tillgängliggörs framförallt eh, Ja, och, och kategoriseras och jobba mycket med metadata så att det ska vara lätt tillgängligt och det ska finnas ett, en portal in för att ta del av många institutioners material. Ja. Så att, och där väldigt är också, bra idéer. Ja, ja, men jätteroligt och det är också väldigt roligt att höra applikationer på den för att den är ju byggd helt öppen och helt fri och är tänkt för att vi ska kunna hitta andra och gärna och liksom nya sätt att, att berätta om det här. Det är ju väldigt varierat material från fantastiskt häftiga texter till folk som bara lagt in rapporter lite sådär och det är därför vi har valt att jobba mycket med metadata kring tidsperioder så och kunna göra liksom interaktioner och spelmoment och så kring det snarare än det faktiska innehållet som i och för sig också emellanåt kan vara väldigt intressant eller ofta. Du jobbar ju tekniskt med metadata och det är varierande men egentligen är det ju innehållet som är... är är det viktigaste för oss och vi vill ju utveckla det som behöver utvecklas i de här öppna databaserna och det är ju det som våra tjänster går ut på som vi kan erbjuda dem mot olika leverantörer. Men... Hur länge har ni funnits som applikation och plattform? Jag kan ju säga hur det började var ju att jag brukar dra den historien, Det var att min fru bor, eller min, fru, min frus föräldrar bor i Ödvick och vi åkte upp, ofta upp dit på den tiden innan det var corona. Och den resan, det var väldigt trevligt att vara där men resan var ganska tråkig. Så att det var mycket skog, skog, skog och jag, tänkte, och jag har hållit på att spelat folkmusik ganska mycket och så har jag ett ljudboksförlag också. Och då slog mig idén att det skulle vara skithäftigt att höra saker, liksom, om berättelser på vägen upp när jag åkte bilen där istället för att bara titta på skolan. Och det finns ju mycket intressanta saker att ställa så klart runt det här. Så där var ju liksom grundidén, liksom, att få en interaktiv ljudbok på vägen upp och ner från Örvik. Mm. Och det, det här, det var väl, vad kan det vara, åtta år sedan. Men sen så tog det ju fart när jag och träffades. Så vi har träffades snackat om det här typ att vi ska ha AR och sånt och det har påbörjat sådana projekt också att man ska kunna göra liknande så där man ser de här grejerna utifrån kamerans perspektiv och så ser man dem på plats och så att de rör sig. Men, men, men den, den saken som är eh, som vi har märkt och det gäller egentligen både de här AR-upplevelserna eller de här, de här med heltäckande VR-upplevelserna och sådana saker att, att det, det är svårt att konkurrera mot hjärnans egen fantasi. Så att om, du, om du får en berättelse i dig och, och, och pratar om den här saken och sen samtidigt upplever det, så får, får, blir det nästan en häftigare upplevelse än att du ser de här sakerna virtuellt på det viset. Så jag hade ett sånt. Eh, jag hade min, min, min bonusdotter satt och spelade Pokémon, och så, så gick jag fram och fick det var väldigt intressant att kolla vad hon gjorde. För hon gillar den här ar grejen så, kolla, så de har ju slagit av. Det. Så, vad, vad är det? använder du inte den grejen som jag trodde var det, var det häftigaste liksom i den här appen? Nej då var det liksom poängen och liksom spelandet och skapandet och det är ju någonting vi tagit fast fasta på också med spelifieringen och hocka in i, i, i den delen, att det är det som driver snarare än AR-upplevelsen som jag trodde när man tittade på appen. Det, det som du såg framför dig då, hur, hur nära det är ni idag med GeoStory? Det är ganska nära ändå tycker jag. Det som det som man kanske. Alltså det, finns ju som, det finns ju två aspekter liksom i att. Det ena är liksom att, att som Emil var inne på att liksom, uh, ha material som är liksom mer anpassat där, där vi hjälper till och skapar och förädlar materialet till att det ska bli något som vi riktigt bra upplevelse. Ungefär som med julboken kräver ju att man liksom kanske har lite just manus och mm -hmm. man läser in det på ett speciellt sätt så att det inte. Det blir supertopplås och sådär. Så, så, så där har vi ju en, en bit på väg att liksom få in tillräckligt mycket folk så att skapa den, den delen. Men, men, men det andra finns, finns ju där rent tekniskt. Så att du kan ju, men, men det bygger ju också på att, på att uh, k är bra, för där, där finns det ju redan jättemycket material. Men som till exempel musikverket eller nu är vi kopplingar mot vad heter det. Institutet för folk- och minnen och där skulle man vilja få tag i ännu mer material och inspelningar och såna saker också, även om vi har deras väsensagars datat ändå, så att det finns rent tekniskt, men det var lite trögare än vad man trodde kanske liksom att få igång maskineriet. Det är, ju, det är ju där jag kommer in i bilden, som just med innehåll, för det är ju precis så som Jens säger, jag skulle nog vilja påstå att du har gått förbi eh, din ursprungliga vision. Ja, ah, det finns mer teknisk grind. Tekniskt utveckling så har du ju för det, det här med spelifieringen var ju ingenting. Ah, det var det ju egentligen så, så att det är ju och det har vi ju gjort just för att vi inte har innehållet anpassat för de här kulturarvsdata är ju ursprungligen gjort mer för att digitalisera, lagra. Det är ju mer inte en upplevelseanpassad och det är ju, huvudsaken är ju att det lagras, men utifrån det datat, och då förstår man om det är flera miljoner objekt och bara utveckla, anpassa det som finns, tänker man ju att det går ju typ inte att göra. Ja, man ska inte säga inte att det är omöjligt, för det, då kommer man ingenstans. Men det är ju det här samarbetet man behöver göra med personalen som förvaltar kulturarvet, eftersom den kunskapen har inte vi. Och vi vill inte berätta historier bara där, utan Vi vill ha plats förankrad i platsens kulturhistoria och det tror jag är så viktigt i destinationsutvecklingen att man förankrar näringslivet och det är den förankringen jag har saknat så därför gick jag igång på att arbeta med geostory så jag kommer från andra hållet och ser hur man faktiskt kan använda alltså den här och då har jag ju fått glädjen att få vara med i den utvecklingsprocessen från mitt perspektiv. Men Kan du inte berätta lite grann om er affärsmodell, hur, hur ni tänker, hur, hur ni tjänar pengar på detta? Alltså, vi har ju företagsspons vi, vi pratar om. Vi har möjlighet att få betalt av användarna direkt. Vi har crowdfunding integrerat i appen med med, med, liksom, med Mm. Så att du kan liksom få pengar för att du crowdfundar och så vidare och bygga upp som en sorts frö så att du kan bli en färdig historie. Så, så, så där de grejerna finns där. Vilken är den främsta inkomstkällan? Som, som det är just nu så är, så är det att vi har, är, är reklam. Så vi alltså, reklam. Nu har vi kopplat in Googles reklam men den har vi ju tänkt att det inte ska vara där egentligen. Men Nej, är det är ju att vi måste... Ja. Börja någonstans. Mm, precis. Nej men Den... vi, vi har ju liksom en modell där, där vi vill bygga på med det här företagskonceptet. Men, men i och med att det har varit svårt med corona och försöka få det så. Så tänker jag att vi, vi faller tillbaks på AdWords. Som också kan vara lokalt baserat om man så att, klickar in de grejerna förutsättningarna i och på AdWords. Det, det vi tror. Eh, alltså om man tänker på corona och coronaproblemet så har ju det haft såklart mycket att göra med att man inte kan vistas många personer inomhus i samma lokal. Det här som vi gör, det är ju faktiskt en möjlighet att flytta ut materialet som vi var inne på. Att ja, men, sätta det utanför museets väggar och att man kan uppleva antingen i grupp på behörigt avstånd eller själv. Och alla betalningsmodeller är möjliga från att man kan som, ta betalt per användarna via crowdfunding. Vi har, företagsbons. Alltså vi har ett antal av de här olika modellerna som är implementerbara bara för den kunden. Så, så det blir en liten annan twist att man upplever samma sak fast utomhus. GeoStory är, är ju en möjlighet nu anpassad till corona och även om man ser då mot museerna att ta en tre om det är det de vill så kan man göra det på platsen och då kan publiken kan ju uppleva den när det passar dem. Men sen känner jag ju också att eh, jag är ju klassisk musiker i grunden och eh, jag känner ju det finns ju inget som att uppleva kultur, kulturupplevelser live. Så att jag känner inte att ge och stå är en ersättning utan snarare ett komplement Absolut. som flyttar ut. Och sen att man då även kan visa upp vad man har för utställningar eller eventuellt genom den här plattformen också. Men den, den fungerar ju inte som att användaren söker i plattformen, att vad vill jag göra idag? Och så går jag in i GeoStory. Det är inte, där går du inte in i GeoStory utan då går du in, söker du på Google och då har ju vi då utvecklat eh, widgetar så att säga som man kan implementera på aktörernas hemsida, både företag och om det är ett museum som har eller en förening att här har vi geostories att uppleva för det är en upplevelse. Och, och sen samtidigt då när besökaren är på plats då har man geostories och då kan man se att nu blir jag lite fikasugen och då så har det en lokala fiket en, en historia om sig och då klickar man och både hör historien om det lokala fiket och Eventuellt blir man, fikas, äh, är man fikasugen och åker dit. Så att är... Vad vet ni om de som använder tjänsten? Vilka är de? Eh, vi har inte så jättemånga användare än så länge. Jag säga. Alltså, men, men vi har kunder på två olika sätt också, ska jag ju säga. Alltså, därför att, eh, vi har ju användare. Så vi har väl ett tusental användare. Så, så, så, så far har vi ju kunder, kan man ju säga. Men, men vi har inte. Och så har vi K som alla de här leverantörerna så att säga, av data, men, men det det vi jagar och det vi vill få in folk med att vidareutveckla och bygga på, det är ju liksom vad vi kallar för kontributörer som typ ett museum eller, ja. Vi har några stycken som vi har avtal med där vi liksom, som, som är, som, som, som, som delar på intäkterna så att säga, för, för, för reklamen och så, men vi har ju alla de här olika modellerna och vi vill ju liksom, Få feedback och starta kanske lite olika mer pilotprojekt och se vad vi kan göra. För att jag tror att. Eller vi tror att. Det. Kan du inte berätta lite igen? Eller ni, ni berättar lite igen om eh, hur samarbetet med K-samsök har sett ut. Det finns ju alltid saker som man vill utveckla och göra vidare. Men man ska ju vara väldigt tacksam för att det finns överhuvudtaget. Det är fantastiskt. Jag vet inte. Liksom, det är en otrolig guldgruva för folk som oss som vill göra saker utifrån, det, så att det kan jag verkligen rekommendera. Sen är det som jag har varit inne på, det är ju det är väldigt varierande kvalitet, som sagt. Och då gäller det att utgå från det. Hade det varit fantastiskt material av allting så hade de kanske varit lättare, men nu får vi det är lite konsistent, liksom att det ligger fler objekt på exakt samma plats som inte hör ihop och det kan vara texter som är och kanske inte såna texter alls och så vidare, men det har vi jobbat med och hittat ett kul sätt att liksom. bemedla det i alla fall. Om man säger där, det är det en, en process av, av liksom urval och annat? Hur har ni, hur har ni förhållit er till när, när information blir lite antingen konfliktande- eller att den är, den är inkomplett eller annat? Har ni försökt sortera bort eller försöker man ta med och komplettera? Eller vad, berätta gärna lite om. Ja, alltså jag, jag tycker ju så här att... Äh, äh, min, min bonusgrabb är faktiskt med också och eh, han sköter webben och design och sådana grejer och han, han, han är nog i min inställning att ja, men vad fan, det där var ju inte så kul, ta bort det. Ja, men jag, för mig, jag, det är väl lite grann personligt. för mig är det så att nej det ska vi absolut inte göra nu ska vi försöka hitta ett sätt att få ut det i alla fall. Jag, jag, jag, det jag tänker just här relaterat till innehåll, typ det som du berättar. Det är, ju det, det är ju det som vi behöver ett samarbete kring och det att, för det har ju också till färdlingsprocessen att man kanske, nu har vi också en möjlighet att historiska personer och väsen kan vandra omkring och du kan möta dem lite random när du är ute och går och vissa objekt kanske inte då har en väldigt tydlig platsrelation då men ändå har fått det och då kanske man kan ändra den typen av platsrelation på dem, att det skulle också vara, men det här måste vi göra i diskussion med de som har den kulturhistoriska kompetensen. Jag skulle vilja se det som en ytterligare en plattform där man kan visa upp sitt material. Jag, menar, jag vet att till exempel världskultur, världsmuseerna, de använder KSAM-data mycket när de gör sina utställningar. Bland annat. Vad jag Och det, det är nåt som vi skulle vilja att man kunde göra ännu mer tillsammans med oss, så att man tar det materialet man redan har eller man lägger in det på ett sätt, kreativt tillsammans med oss hur man ska göra för att det ska bli bra och sen få, få möjlighet att lägga ut, det som en, det kan vara en fysisk utställning, det kan vara en utställning som vi har pratat om mycket online alltså att den finns, men det kan också vara en utställning som kan upplevas på plats där objektet har en annan form av relation till eller en person som är relaterad till ett visst område. Det är liksom en tredje plattform att kunna visa upp det här på. Det är så jag skulle vilja se. Och där vill vi jobba med integrationen mot bland annat med C-material. Jag tänker lite grann att när jag hörde berätta om det där så låter det lite som om man ska ta ett kanske väldigt knepigt exempel. Men, men nyheter. Jag menar, nyheter kan förmedlas via en, en nyhetstidning. Så alltså, det kan vara en radio eller det kan vara tv eller det kan vara eh, faktiskt fysiskt på plats man berättar om det och så vidare. Är det, är det lite så ni tänker egentligen att kulturarvsdata finns eh, eller kulturarvet finns ska vi egentligen säga och sen så kan kulturarvet förmedlas på olika sätt och de kompletterar varandra och då är er idé att Hero Story ska vara en av dem Bitarna där, förstår ja, jag det, förstår det. Jag det rätt? Det tycker jag absolut är helt, helt rätt. Och, och jag har ju på ett sätt ett mer tekniskt perspektiv kanske så. Att jag ser det som att i olika plattformar så, och, och likväl som jag skulle göra en utställning på webben. Mm. Och det är ju vanligt, eller en digital utställning så att säga online. Så skulle jag lika gärna kunna göra den här. Och, men, men det som är skillnaden är att med, i vår plattform så kanske du missar vissa grejer men du får en massa andra av alla grejer. Så du faktiskt kan utnyttja som utställare också. Du kan ju till exempel ta med dig var personen finns någonstans. Du kan, du kan få mer data kanske från telefonen till och med liksom och, så där och, och göra din utställning lite mer interaktiv utanför vart till exempel en ja, vad ska man ta för exempel en, ja, en viss händelse eller ett visst, visst objekt som är knutet speciellt en, en sån plats, och få se det exakt är och känna in själva känslan att det här har faktiskt det här objektet funnits så någon har gjort någonting mer och så vidare. Det är faktiskt inte att underskatta. Göran, hur ser du som, som representerar K Samsök här, hur ser du på samarbetet med, med, med en tjänst som Geostory? Jag tycker, att det är, jag tycker dels att det är oerhört viktigt att den här allt det är ju en av grundidéerna bakom K-samsök, att material ska vara tillgängligt och det är ju lite grann så, på nätet går ju informationen mer på tvärs än vad den gör kanske om du, om du söker efter information så är du inte nödvändigtvis intresserad av vem som äger den informationen utan du vill ju liksom ha del av av den så bra och så, så relevant som möjligt och då tycker jag det är jättespännande att se de här nya annorlunda sätten att aktivera kulturarvsdata. Så att eh, på det viset så tycker jag det, det, det är verkligen jätteviktigt att, eh, att vi har också som i det här fallet att ni är en kommersiell utvecklare som eh, jobbar med, med materialet på ett sätt så att kan nå andra målgrupper eller kanske nå nya sätt att, för befintliga målgrupper att ta till sig information. Vad har ni för, för, för målsättning? Vad, vad är, om man pratar siffror och så där. Ni hade i rundan slängat tusen användare just nu. Vad, vad, vad, hur ser drömmen ut? Men i förlängningen är väl liksom att det att kan till och med röra sig utanför Sveriges gränser, men det är ju på lång sikt. Man måste ju börja med kanske nordiska länderna så, men först och främst så måste vi få det att funka här. Så att bara att få, få, få med lite flera kontributörer, kanske några museum, kanske några andra, så kommer vi så långt så är vi jätteglada på att snurra. Sen, så, ja. sen så finns det ju liksom, jag menar man kan det finns ju ju egentligen, Nej, Nej men, men det, är ju det, att, det är ju inget problem. Vi behöver inte börja på en plats i Sverige. Men vi, vi vill börja i Sverige, men vi kan ju utveckla i Haparanda och vi kan utveckla i Lund samtidigt. Mm. Och där allt däremellan. Så det är inget hinder att vi eh, får eh, uppdrag från flera och vi har även ett system. För att vi kan ju inte då, det är ju lite redaktionellt att materialet går ju genom oss och sen ska det ut i förädlingsprocessen. Men vi tänker ju att vi, vi, vi kan ju mot, det har vi också affärsmodeller för, anlita andra aktörer som med, med journalister eller inläsare. Nu har vi ju Stina då, Jens fru, som läser in men vi har och även mycket som vi jobbar med i Norrtälje, Men vi, vi kan ju ge flera uppdrag så att det är indirekt, så allt går att lösa. Om fem år, hur, hur tror ni att förmedlingen av kulturarv ser ut då? Kommer det finnas fler tjänster lik er? Alltså det finns ju, det som skiljer oss så har vi märkt lite grann att det finns ju liknande appar som, som då är mer kanske kategoriserade som audioguides audio, ja. och det finns folk som liknande funktionaliteter men jag har än så länge inte sett någon som kombinerat ihop det med att verkligen länka ihop sig mot kulturarvsdata som Åsan eller Europiana eller Isof och så. Det är inte så. Men det finns en risk att man gör för mycket saker i en app, att den blir för komplex och att det blir för mycket saker. Så att det som möjligtvis kommer att kunna hända för oss det är att vi skiftar ut den i flera olika. Så att man, att man har en app som, som, som bara är kvist med rebusnamn eller någon som bara fokuserar på ortsnamn. Och, och att man har en, ja fast ja det, det är där på bilden. <laughs> ja, den, grejen är ju just att, eh, en grundtanke är ju just att du inte ska behöva ladda ner en ny app för varje ställe du kommer till för att få veta om historien. För det finns ju som sagt befintliga appar som fungerar lite mer så. Eh, och sen, sen är ju En grundtanke är ju, och det är ju den här affärsmodellen som, som, som jag kanske är lite eh, ursprunget till. Eh, just det här med att man ska kunna visa upp näringslivet ihop med kulturhistorien så den, den kombon eh, är att man visar upp platsen inte bara ur ett kulturhistoriskt perspektiv utan i ett nutida perspektiv också. Samtidigt som historien, det är väl lite det här att vi vill ju visa allt ur alla perspektiv samtidigt och det är det vi jobbar med. Ja, stort tack för att ni tog er tid för det här samtalet, det var jättespännande att få ta del av era tankar. Tack själv, jättekul. Tack. Ja.